Συμπολίτε μου, επικοινωνούμε ξανά όπω σα έχω προσχεθεί, για τα νέα δεδομένα στα μέτωπα τη υγεία μα και τη οικονομία, για να ανακοινώσω τι νέε πρωτοβουλίε μα, αλλά και για να σα στείλω και πάλι μήνυμα ενότητα, πειθαρχία και υπευθυνότητα. Θα το επαναλάβω όσο πιο απλά γίνεται. Τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μα. Πήραμε νωρίτερα από άλλε χώρε δραστικά μέτρα για να μειώσουμε τη διάδοση του ιού, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα. Πόσο αποτελεσματικά θα είναι. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές και για τη χώρα μας. Είναι στο χέρι μας να αποδειχθούν σκληρές και περίπλοκες, αλλά όχι εφιαλτικές. Σας ζητώ λοιπόν να μην κρεμίσουμε τώρα όλα όσα χτίσαμε το τελευταίο διάστημα. Στην Ιταλία δεν έχουν φέρετρα να θάψουν τους νεκρούς τους. Και όμω εδώ διακρίνω από ορισμένου, έναν αδικαιολόγητο ευσυχασμό. Δεν θα τον ανεχτώ. Ναι, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι ότι η επιστήμη θα αντιμετωπίσει αυτή την πανδημία νωρίτερα από ό,τι αναμέναμε. Αλλά για του επόμενου μήνε δεν θα υπάρξει μια μαγική λύση. Θα στηριθούμε στι δυνάμει του Εθνικού Συστήματος Υγεία, το οποίο ενισχύεται με ταχύτητα του ρυθμού. Προσθέτουμε κλίνε και κρεβάτια εντατική. Αγοράζουμε αναπνεστήρε και αναλώσιμα. Και προσλαμβάνουμε 2.000 νοσηλευτέ και ειδικού γιατρού. Ο ιδιωτικό τομέα. Λειτουργεί υπό την απόλυτη καθοδήγηση του Υπουργείου Υγεία. Ευχαριστώ από καρδιά όλου όσοι είναι παρόντε με σημαντικέ δωρεέ σε τότε τη δύσκολη στιγμή. Καλό όμω και του απώντε να αναλογιστούν τι ευθύνε του. Κάνω επίση έκκληση στου πολίτε να ακούν μόνο τι επίσημε ανακοινώσει. Τα fake news κάνουν κακό στην υγεία, σωματική και ψυχική. Το οπλοστάσιο των μέτρων περιορισμού που μπορεί να πάρει η κυβέρνηση. Έχει σχεδόν εξαντληθεί. Το κακό θέλει ένα κρίκο δίπλα του για να απλωθεί. Και αυτή την αλυσίδα του τρόμου μπορούμε να τη σπάσουμε αν κάνουμε ένα βήμα πίσω. Αν μείνουμε σπίτι, αποφεύγοντα όλε τι περιττέ επαφές. Αυτό το Σάββατο Κύρακο είναι μια ευκαιρία να δείξουμε την κοινωνική μα ευθύνη. Αφού δεν θα έχουμε καμία επαγγελματική υποχρέωση, δεν κυκλοφορούμε. Μένουμε στο σπίτι και διαβάζουμε. Ακούμε μουσική, βλέπουμε ταινίε, επικοινωνούμε με του δικού μα, αυτού που αγαπάμε. Πάμε για ένα περίπατο ή για τρέξιμο μόνοι, και σε κάθε περίπτωση αποφεύγουμε τι συναθρήσει. Από όλου εμά και τη συμπεριφορά μα εξαρτάται τελικά εάν η κυβέρνηση χρειαστεί να πάρει ακόμα πιο δραστικά μέτρα περιορισμού κυκλοφορία. Και κάτι τελευταίο. Ο ιό δεν γνωρίζει σύνορα και αποστάσει. Όσο πιο μικρό είναι το νησί όπου κάποιο πιστεύει ότι θα καταφύγει για να προστατευθεί, τόσο πιο δύσκολη αν όχι αδύνατη θα είναι και η περίθαλψή του αν εκεί. Συμπολίτε μου, οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ δύσκολοι και για την οικονομία. Τώρα, ωστόσο, έχουμε περισσότερα όπλα στη φαρέτρα μας, για να στηρίξουμε τον κόσμο της εργασίας και τη παραγωγή. Μετά την απαλλαγή μας από τα δυσβάστακτα υπερπλονάσματα του παρελθόντος, η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας εντάσσει για πρώτη φορά και τη χώρα μας σε πρόγραμμα προσωτικής χαλάρωσης. Επιτέλους, ύστερα από δέκα χρόνια κρίση η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ακριβώ όπω οι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Και αυτή η εξέλιξη μα δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε ένα πολύ πιο φιλόδοξο πρόγραμμα υποστήριξη τη πραγματική οικονομία. Το πρόγραμμα αυτό είναι δυναμικό και θα διαμορφώνεται ανάλογα με τι εξελίξει. Σήμερα ανακοινώνω ότι ο προπολογισμό του κράτου αναθεωρείται. Έτσι, πέραν των μέτρων που έχουν ήδη δρομολογηθεί, ύψου 3,8 δι. Θα διατεθούν ακόμα περίπου 3 δι για τη στήριξη τη οικονομία από τον κρατικό προπολογισμό και τουλάχιστον ένα από τον ανασχεδιασμό του ΕΣΠΑ. Μιλώ δηλαδή για περίπου 10 δι χωρί τι προβλέψει για την παροχή πρόσθετη ρευστότητα στι επιχειρήσεις από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Κατά συνέπεια, μπορώ σήμερα να ανακοινώσω ότι επεκτείνεται ο έκτακτο μισθό των 800 ευρώ ω τα τέλη Απριλίου και σε όσου απασχολούνται σε επιχειρήσει. Που εξακολουθούν να λειτουργούν με μείωση του τζίρου του. Το μέτρο λοιπόν δεν αφορά μόνο τι επιχειρήσει που ανέσταται η λειτουργία του, αλλά τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, των οποίων το κράτο θα καλύψει και όλε τι ασφαλιστικέ εισφορές. Την ενίσχυση των 800 ευρώ θα λάβουν και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίε και αυτοαπασχολούμενοι τη χώρα, και για αυτού θα ανασταλεί επίση η υποχρέωση καταβολή φόρων. 800 ευρώ όμω θα λάβουν κι όλοι όσοι απολύθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παρέτηση από 1η Μαρτίου μέχρι και χθε. Φροντίζουμε, πέρα και πάνω απ' όλα, αυτού που χτυπήθηκαν πρώτοι και πιο σκληρά από την κρίση. Το δώρο του Πάσχα θα καταβληθεί στο ακέραιο από όλου του εργοζότες προς όλους τους εργαζόμενους, όπως ακριβώς το δικαιούνται. Ο ακριβής χρόνος καταβολής του θα ανακοινωθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία. Σε κάθε περίπτωση. Έκτακτο δώρο Πάσχα θα πάρουν φέτος οι ήρωες με τις πράσινες και τις λευκές μπλούζες, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας, αλλά και οι υπάλληλοι τη πολιτικής προστασίας που δουλεύουν ηχθημερών για να κρατήσουν όλους μα υγιείς. Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι κανείς στην πατρίδα μας δεν θα μείνει μόνος μέχρι που να περάσει και αυτή η περιπέτεια. Και η προσωπική μου δέσμευση είναι να μην πάψω να αγωνίζομαι για ένα διπλό στόχο. Ο μεγαλύτερος πλούτος του τόπου μας είναι οι άνθρωποι του, οι Ελληνίδες και οι Έλληνε. Και η δική τους υγεία είναι η πρώτη μου φροντίδα. Αλλά και η ευημερία τους αποτελεί ταυτόχρονα αποτεραιότητα. Η κυβέρνηση, λοιπόν, θα κρατήσει ζωντανό το σπόρο της ανάπτυξης, που είχε ήδη αρχίσει να καρποφόρει. Η επόμενη μέρα μπορεί να είναι καλύτερη. Και θα ξημερώσει πιο φυτνινοί, αν μείνουμε υπεύθυνοι και πειθαρχημένοι. Ενωμένοι αλλά μακριά. Ο ένα τον άλλον. Μένουμε σπίτι, μένουμε αισιόδοξοι, μένουμε αποφασισμένοι, μένουμε πάνω απ' όλα υγιείς.